Теперішній час обов'язково. Чим побільше підтримувати і дітей, і Україну, і народ наш. Я сьогодні скриваю енотика і, і мені дуже цікаво. Так ділиться емоціями про фестиваль «Татохаб», який сьогодні провели у Хмельницькому сквері імені Шевченка Володимир та його п'ятирічна донька Катерина Здунаєвець. Мати 11-річного Матвія розповідає, до Хмельницького приїхали за з Анергодару Запорізької області. На фестиваль прийшли, бо дитина знайшла нових друзів. Прийшли, бо цікаво, що тут різноманітні розвиваючі ігри, можна провести цікавий час, Може, з кимось познайомитися, друзі знайдуть. Олена каже, син встиг підвідати на фестивалі кілька локацій. Зараз розмальовує смайлики. Я хочу ще постріляти з лука, домалювати цю фігурку та забрати додому. За словами Микита Крачука, який координує на фестивалі локацію зі стрільби з луку. Усі хоче постріляти, дотримуються техніки безпеки. Найголовніше, коли людина з зарядженою стрілою або вже або вже розтягнула лука, це не бути от за цією обмежувальну лінію. І бажано не бути, от за ми обмежуємо червоною лінією периметр, бо може пролетіти стріла повз щита. Крім стрільби з луку, на фестивалі були локації з нанесення аквагриму, розмальовки скульптуру, клеєння паперових іграшок, настільних ігор, каже координатор проекту Ігор Дзержинський. Це проект відповідального татіцтва, де ми показуємо батькам, як проводити час разом зі своїми дітьми, бути залученим до виховання. Ми як проект. Намагаємося зробити так, щоб сім'ї були щасливі, так, бо а, саме через залучене батьківство ми можемо зробити, щоб наша країна розвивалася і йшла надалі вперед з європейськими цінностями. За словами Ігоря Дзержинського, надалі проєкт діятиме на базі Хмельницького художнього музею, де відбуватимуться спільні заходи з залученням батьків з дітьми. Михайло Жила, Олександр Гришевський, новини на Суспільному, Хмельницький.